Леонід Пахомов називає себе біженцем, хоча він переїхав з однієї частини Миколаєва до іншої. Зараз мешкає на шостій човновій станції у Широкій Балці. Каже, тут безпечніше. Згадує, що було одразу після обстрілу олійного терміналу 17 жовтня. Було до середини речки, то все масло, міліметрів 15 було, це слой, Все птіска гибла тут. Некоторі думали, ми їх врятати, вони всі в маслі, їх невозможно було, не відмити нічого. Потім воно масло втягує, ну, як по теченню, уходило, приходило, і постійно тут, така жидкость, як ось зараз, ще хуже було. 28 жовтня лебеді, який також постраждав від розливу олії, містяни привезли до Миколаївського зоопарку. Але 3 листопада птах помер. І Він був весь в маслі. Ми його помістили в, окрему, в окреме приміщення, надали йому допомогу. Добре харчувався, все було добре, але щось, щось пішло не так і, на жаль, він загинув. Звичайно лебідь, взагалі птиця стресовая. Коли йде вот, сам момент вот, передачі, цей вот, механізм, коли люди нам привозять, це вже для птиці стрес. Рослинна улія не викликає такої інтоксикації, як нафтопродукти, говорить Олег Явкін, але є і інші фактори. Якщо вона ще її все тіло как бы, покрите, тіло не дишить. Плюс птиця втрачає аеродинамічні свої свойства, воно і літати не може нічого». Більшість олії, що потрапила до Лиману 17 жовтня, була локалізована у Припортовій бухті. Утилізація тривала тиждень, говорить начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міськради Олександр Гарасіменя. «Екологічною інспекцією було запропоновано встановлення бонових загороджень, від нульового причалу морського порту до підприємства «Держгідрографія», що було виконане силами Миколаївського морського порту, встановлене цибонове загородження. За даними екологічної інспекції, висота масляної плівки в цьому замкнутому просторі досягала 5 сантиметрів. Вживали заходи Миколаївським морським портом щодо збору, Цього цей олії на автомусе та е, сипалися реагенти і канадін для того, щоб е, вони виконали функцію з розкладу цього масу. Але за кілька годин після обстрілу, до встановлення бонових огороджень, частина олії потрапила до лиману. Саме вона її наробила шкоди птахам. Федір Бондар, Юрій Руденко, Назарій Рубаняк Суспільне новини, Миколаїв.